أنا جيت! السلام عليكم، يا الحال؟ إن شاء الله كويسين؟ آخ إيش هذي الكلمة؟ أقول أنا بجتهد على كل، أبغى أجتهد على كل ما أقدر في هذه القناة، عشان بإذن الله انجح واكسر رؤوسهم. شهر كامل. شهر كامل. انتم تعرفون ايش معنى شهر كامل؟ انت لو موظف في هذا الشهر يعني المدة هنا تنزل عندك الراتب. انت مخا الله يا الله. لكن والله يا شباب يعني اسباب والله اسباب يعني. اذا ما في اسباب وكذا انا قطعت. أعرف إن أنا يعني مخطوف مخطوف أنا مخطوف الناس اللي ما يبغون الكلام الكثير تقدرون يعني تقدمون إلى هذه الدقيقة يعني وتستمتعون بالقصة أما الناس اللي ما راح يقدمون فيعني أبغى أقول لكم أشياء جدا مهمة يعني. تمام؟ واتمنى اي شخص يعني مهتم بهذه الاشياء بهذا القناه القناه واتمنى يعني انه اي واحد مهتم بالقناه يعني ان يسمع هذا هذا الكلام. اولا ثم اولا شكرا لكم من القلب يعني فوق ال 200 مشاهده فوق الثلاثين سبسكرايب، فوق الثلاثين، لايك، الله يسعدكم، ربي انتم هنا، هنا، تشوفون هنا، انتم، رب الكعبة، الأسباب اللي خلتني أقطع يا جماعة، شوف، أنا لو يعني الناس الناس المتابعيني بالانستقرام، هذا الانستقرامي ها، ضيفوني يا شباب. انزل هنا ستاريال حلوة زيك سويت لكم تصويت هناك بالانستقرام اذا تبغون كلف ديوتي ولا ميمز اخترتوا ميمز قلت تم صورت مقطع ميمز صورت الجودة طلعت 240 واربعين بكسل اللي ما يعرف انه اه ميتين واربعين بكسل كانك مصور بجوال باندا نوكيا رب الكعبة جودة مرة خايسة مرة لكن صاحبي عمر اللي هو كان معاي في الميمز اللي هو تعرفون تحدي اللي يضحك جد يعني يصور وكل شيء ونزل المقطع. قلت تمام خيرة مقطع ميمز ما راح ينزل. سبحان الله جاء الطور الجديد حق ببجي. قلت يا سلام. نهاية ايش؟ خلاص جالسة منتج انا مقدمة المقدمة يلا جيت ابغى احط الفيس كام. قرر انه ايش؟ ما ايش يسوي؟ آه. قرر انه ياخر الصوت عن الفيديو طحت على اللابتوب جالس ابحث في برامج حملت اكثر من برنامج الجهاز ما يستحمل مو مشكله برنامج اخف ما يستحمل الجهاز اخ يهنج كذا اسوي لقطه ترانزيشن يقعد كده يعلق ما سويت الاصدار تطلع نفس المشكله شباب انا حرفيا كان عندي افكار في مخي مره رهيبه ما قلت. عشان هذا المفصل حقي مفصل انه قطع فجأة فكه كله صاب الله والله يا شباب يعني هذا الشيء مو بيدي والله يعني حتى شوف قلت مستحيل أقطع شهر كان لانه يعني والله العظيم يا شباب والله اني ما تذب عليكم بكرة انا وراه السفر لكن ضميري ضميري شوف مصور لكم الساعة واحدة ونص شوف ساعة و... فالليل جالس اصور لكم عشانكم بس بالله شوفوا بالله ما استاهل لايك حطوا لايك يعني والله هدري اني طولت عليكم يعني شوفوا حتى مفصل هنا وصور لكم. انا خلاص انا تعبت انا تعبت. خلوكم مع القصه وان شاء الله تستمتعون. صح يا شباب هذا مقطع عمر حق الميمز تلقون اول رابط تحت في الديسكربشن يعني. بس خلوكم مع القصه سلام 27 السلام عليكم كيف حالكم شباب ان شاء الله كلكم بخير وانتم تشوفون هذا الفيديو. مقطع اليوم نفس ما شفته في العنوان افضل صاحب تعرفت عليه. حرفيا يعني يا شباب انا يعني آه آه آه آه آه <تصفيق> خوي خويي مصطفى آآآ آه الانسان هذا يا شباب انا عارفه ليا تسعة سنوات. أول أول صاحب كذا أنا أنا تعرفت عليه في يعني أول صاحب تعرفت يعني عليه كذا طبعا يا شباب شباب مصطفى صاحبي أول صاحب تعرف عليه شباب إلى يومكم هذا حنا قيام تسع سنين يعني السنة السنة فيها ثلاث وستين يوم يساوي يا الله من جد الاف ثلاث و يوم هن اخويان ما ادري والله مره كثير يا ساتر مصطفى انا اعرفك يا صابر والله ما كنت تدري لا سبحان الله انسان هذا زي ما قلت لكم اني اعرفه آه. تسع سنوات إيه. دخلنا الروضة مع بعض دخلنا الابتدائي مع بعض أنا في الحين في ثالث متوسط البني آدم هذا معي يعني أنتم مستوعبين صداقة جدا قوية مرة مرة المشكلة يا شباب أنه أنا إنسان كنت ضعيف كنت ضعيف أي واحد كان يضربني أسكت له أي واحد كان يستهبل فيني يقعد يطقطق فيني يتنمر كنت أسكت له إذن ما جاء يوم من الأيام يا شباب بدون مبالغة والله إني كذا خلاص يعني أرجع من المدرسة أجي كذا في الليل يوم أجي أرقد أنا أتذكر كذا يعني إيش كانوا يسووا فيني في المدرسة شباب أنتوا تصوروا أنه أنا كنت والله يا شباب بدون مبالغة كنت يعني أجلس كذا الحالي الصبح كان يروح مع أخويا يعني حتى أنا كان عندي اخويا يعني كان يجون ناس تمام كذا شباب شوف شوف راسه نوتلا ومدري ايش انا كنت عادي اسكت مع اني كنت ازعل شوي لانه كلهم كذا يضحكون علي بعدين يمسكونها يمسكونها عليك فين فهنا انت تحس خلاص يعني مره واحده ممكن حتى انا ممكن اضحك معك لكن تزودها تو يعني جاء يوم من الأيام إنه خلاص يعني صاروا كذا إنهم يدورون مشاكل أنا أروح كذا وهو من هنا يضرب كتفي كذا هاي إيه إيه أنت ما تشوف؟ ها؟ آه ما تشوف ها؟ آه أنا أقول له ايه إيش في؟ أقول له أنت تدور مشاكل ما قلت له يا ابن الحلال ما أدور مشاكل طبعاً مصطفى يعني مصطفى يعني ما بوي يعني ما ما يرضى الأشياء هذي قال له ايش ايش وما ومدري ايش؟ قال له انت ايش انت؟ تعرفه تعرفه؟ قال له ايوه، قال له ايش يقرب لك؟ انت تعرف يعني انه هذا، قال له هذا ولد عمي، ماني ولد عمي ولا اي شيء، خويي ترى تمام؟ مصطفى ليش كانوا يوم يقولون كذا كان مصطفى لانه في مدرستنا الابتدائيه كان كانت مدرسه ابتدائيه ومدرسه متوسطه في نفس الوقت فاخوه اخو مصطفى كان موجود هناك فهيب شويتين يعني فاهمين يعني خلاص صرنا ماسكين كذا مصطفى صار يقول لي اذا اي مشكله يعني يقول لي وانا كنت ما احب المشاكل إنسان مسالم يعني فاهمين بعدين استمرت هذه الايام والله يا جماعه والله ما والله ما انكر يعني بس انه كان يدخل في مشاكل بسبتي يعني. انا تمام؟ لكن صرت يوم بعد يوم تخيلوا يا شباب انا كل هذا وما اقول لاهلي فهم كذا كتام كذا واكون يعني حزن حزن مو طبيعي الين ما جات المرحله المتوسطه هنا كانت بدايه المشاكل هنا اوف مشاكل مو طبيعيه من هذه المشاكل كانت مشكلة مرة كبيرة. اقول لكم ايش سالفة هذا المشكلة؟ المشكلة هذي يوم من الايام في ايام الدوري، الدوري كذا صحيح يسوون دوري في ال في ال في ال في ال يوم من الايام كان عندنا دوري تمام؟ كنت اتناقش مع واحد اللي في الدوري وكذا وما ادري ايش اشرح لكم الجلسة انا كنت مع الجدار تمام؟ وكذا بين الطاولتين وجالس أسولف يسولف مع اخوي وهو واقف وانا جالس تمام ولا كذا واحنا جالسين نسولف خلاص صاحبي هذا يعطيه اسم يعطيه اسم مسمار مدري كذا جالس بالي مسمار راح مسمار يعني هو رايح خلاص على مقعده ضرب ضرب رجلي كذا كان بيطيح وضرب رجله اللي قدامي تمام؟ اللي قدامي هذا هذا الشخصيه الرئيسيه في القصه نعطيه اسم عفريته تمام؟ المهم آه ضرب رجله تمام؟ هذا قال آه رجلي والله ما اخليك والله عند الوكيل قلت اسمه استغفر الله مسماري يقول له مسمار يقول له لا لا يا اخي عوافي ومادري ايش هذا قال لا لا قلنا ايش الدلع هذا يعني سلامات ضربه خفيفه يعني بعدين مو متعمد جاء رايح عند الوكيل الوكيل جاء يقول الوكيل ويقول ايش يقول انت مين اللي رما اه مين اللي شالك ورماك على الارض هنا الفصل كله سارب قال يعني الفصل استغرب لانه ما في احد شاله ورماه على الارض. انه هو في هذا مسمار ضربه في رجله. ومسمار هذا كان جنبي. ولا كذا عشان هو جنبي والاستاذ بعيد عفريته ياشر كذا ياشر كذا قريب مني. فانا انا كذا ابعد شويتين بعدين الوكيل كذا ياشر علي قلت انا انا اسوي لك كذا سويله كذا يعني هذا اللي وراي مو انا قال لا لا يس... قال لا لا يا استاذ هذا هذا قلت له انا ايوه اخ آه يا جلطه الشباب انا هنا يعني انغبنت تمام قال قال الوكيل تعال تعال المكتب حقي اجي عند هذا يمسك كذا ورقه ايش سالفتكم؟ قلت له يا مو انا اول شيء. انا اتكلم مع فريتا يا ولد ايش في؟ ايش في؟ انت صاحي مو انا. قال هذا الكلام ما ينفع نوديكم عند المرشد. الله ليش يكبرون الموضوع يا اخي؟ يعني ما انا ما اصلا اول شيء ما سويت له كذا. ثاني شيء الضربه الاصليه هذا ثاني شيء مو انا اصلا. راحن عند المرشد؟ مرشد لا لا هذا الكلام ما ينفع تحسبوني بينقل عنده واحد ثاني لا دعوة لي امر